السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب مشرفين عبدالله قحطاني أو أي إكس كيو منتج جديد إن شاء الله يعجبكم مطعم اليوم راح أكون منقص معنا حسن أو كرامة قناة تحت في الديسكريبشن ضبطونا باللايكات والإشتراكات وتفعيل زر التنبيهات وبش تفضلوا <تصفيق> المقطع اسوي شيل بعدين اروح اترك شوفوا انا جديد ما اعرف انا جديد ما اعرف المابات بس جاي من الطريق من طريق الاقي الابيض قدامي تحت جثه وكان ماشي ماشي ولما لقاني وين جثه طيب؟ هو جديد انا ما اعرف الاماكن طيب يا جماعه الخير انا طلعت من الادمن نازل للسرج رايح نسيب الفلوس الأزرق جاي من الكومنيكيشن من الكومنيكيشن رايح لستوري. لما دخلت سيب الكومنيكيشن دق رايح أسحب قابل آر ورجع وصوت على الجدر. أنت الحين لما نبدي من سيب الكومنيكيشن ليش ما صوت على الجدر ما شفته ما لاحظت كلمة. كيف ما شفته ريبورت طيب ممكن نقول روميت في جنب. عادوا عندك الريبورت ريبوت ما شوفه هلأ شوفته بدل لا أنا ش... أنا جالس أشوفه يعني ترى مو الجثة عند لا كيف ما شوفه مو ليش عندما... يعني ده بتاع ولوز حق الكومينيكيشن يعني كيف ما رحت <سؤال> رحت من طيق اليسار إيه خلاص نقول ممكن ما شفته الحين ليش تجيت رايوس لما ندخل في بالك فرصة يتكلم شو كان تكلم طيب أنا جالس أتكلم مرجعي بس بتاعه ما حصلته حصلته جاي من جها هناك أوه الله الله الله يبرر جاي من ليان جاي من الجهه ذيك ماشي ماشي لقيت الج... لقيت ال على ال... ال... اليمين جاني بلاغ ابلغ ما شفته بعدين رجعت وبلغت. خلاص طيب. طيب الجثه الجثه وين لقيتوها؟ آه طيب خلينا نتكلم الحين بتعرف الجثه. انا رجال طلعت من <تصفيق> الادمن نزلت على الستوري. <تصفيق> رجال. خلونا نتكلم. آه د... آه شو اسمه؟ دخلت آه سي... سيب كوميونيكيشن طلع الازرق. وكان الأبيض موجود بسيب الكوميونيكيشن بس ما أدري ليش ما صوت بس هو بس رجع رجع الرجال رجع يعني بسيب الكوميونيكيشن لما دخلت على السيب رجح وعلى طول ونزل صوت الحين أنت كيف عرفت مكان الجتة يا ز레이ق ليش ما صوت من أول أقول لك بدأ. اقول لك كان آه. عندي على اليمين أن اصوت ما لاحظته بعدين لاحظته ورجعت مريت عنه. من عند الجثة كيف صرع وش السرعه اللي عندك رجعت بسرعه وصوتت ليش عادي آه شفته بطلع. طيب يا شباب يا آه شباب, شباب. شباب. لا لا لا لا الابيض واحد من الاثنين لا لا ما راح آه يطلع ما راح يطلع آه. الازرق يوم دق الجرس في البدايه قال اني شفت الابيض فوق الجثه وانت بعد قلت ان الابيض كان معكم حولكم ليه ما جبت الطريق ايه لان انا اقول لك ليش؟ أقول يعني هي واحده واحده من الثنتين يا انك تبغى تشيل شوف شوف شوف واحده من الثنتين اسمع يا يعني انك يعني تبغى تشيل التهمه من خويك الابيض وانت اثنين بوسط تبغى تشيل التهمه من لا انا بقول لك أنا ما تكون بالازرق طيب. هذا الواضح يعني طيب بقول لك ليش ما اتهمت الابيض؟ طيب الحين لما انا دخلت في بالكوميونكيشن لو الازرق كمل طريقه ممكن انا اتهم الابيض ممكن اوقف مع الازرق لكن الازرق مر من عند الجثه ولما انا آه دخلت سيبر كومليكيشن هو رجع على طول وصوت ما صوت من اول دخل الاستورج على طول من اول ما دخلت إن طيب. انا دخل ورا يصوت فهذا 100% انه هو البورصه اذا انا الابيض فوق الجثه ثلاثه لا لا ما هو على كلام الازرق ان الابيض كان عند الجثه من اول ولا تحرك يعني لا راح انا ماشي من السيب رايح جهه الروبنز طيب انا الحين أنا, انا مستغرب منه ستوري. ليش رجعت الازرق وصوت على الجثه ممكن أتكلم طيب شيء هاس هاس كل شيء. كلكم سوس كل سوس و والأزرق. لا أتوقع كلامي منطقي هو كلام مطقي, مطقي. مطقي. كل مطقي. مطقي. مطقي. مطقي. يقول وهذي... <بوضحك> <بوضحك> أنا. بعض هذا يقول كنا وهذا يق تقول لنا هنا. أنا أتكلم قلت لك إنه رجع الرجال. خلاص خلاص اه شت في لونه اصفر <تصفيق> ما ادري ليه هسه هسه انا ال ام واتساب او خرجت احس بدخل من انا ما سمعت صوت بنت بس حسيت كذا اه وين جسته؟ أبغى أعرف انا ما كنت. هو واطش واطش تراصف دبل تراصف دبل. وين ماكنكم يا انا انا كنت عند الكهرباء واحد كنت جاي يصلحها صلحها <تصفيق> <أوه, تصفيق> انا. حسن انا الازرق. انا اي انا انا بصلح انا أنا, <تصفيق> <بس عزيزي> أنا, الب... أنا, الب... انا البرتقالي كنت معك البار انا انا البرتقالي كنت مع الازرق. من شيء بالمدبيه لين وصلنا. طيب اول شي واضحه واضحه طيب سريع. يا عيال يا عيال واضحه واضحه اقسم بالله ما بدون حلفان بس أنه واضح انا انا وانت البرتقالي والازرق كنا سوا صح؟ طلع اي زد راح من جهه ال هذا ما ادري شيء. يعني راح يصار صح؟ اي راح ايوه حلوه حلو حلو طيب اي زد والاصفر هم الامبوسترز. واضحه عشان عشان عشان لا لا صورت طبعا عشان ما نتفهم يمكن, طيب طيب أه. يمكن يكون واحد مننا احنا الثلاثه بعدنا طيب دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه عطني فرصه اتكلم تو خلني.. خلني.. اتكلم يمكن يكون مننا احنا الثلاثه انا والازرق والاخضر واحد مننا امبوستر والاصفر والابيض أه. واحد منهم احتمال انا ما اقول لكم اكيد بس احتمال طيب انا اعطيك كلام الأكيد. اكيد اللي واضح لي الاكيد انه أن الابيض ليش؟ إنه اصلا عليه صوص من زمان انا, أنا مش يب بي يمكن من زمان يعني من وانت مسوي ريبوت وكنت لحالك بعد ياب. يعني ذكرت لا انا جاي من ستورج خشيت الكتريك صليت الكهرب رحت سكيورتي ولقيت الجثه وانتم اصلا جايين من جهتها ولا واحد شاف الجثه من السكيورتي؟ كانت سكيورتي. يعني أي والله. خلاص كذي. أنت صح. هي يا. ادي. أبي أبي أبي. ليه مرة ضامنهم؟ يعني شفت واحد منهم مثلاً سوى. والله أنا. لا لا, لا لا أنا ما عنا. أنا يمكن اتهمهم بس. أنا ما عندي أدلة عليه. أنا لا عندي أدلة عليه. يمكن اللي ها. يمكن اللي معكم واحد من القاتل. طيب. حلو. <تصفيق> <تصفيق> وذبحه ودبل عليه فهمت علي؟ دبل اثنين زبح واحد طيب اي صل صلع صلى صلع صلع الابيض الابيض الابيض على النبي صلى النبي عليه النبي عليه صلى النبي عليه صلى النبي النبي عليه من زمان مع الازرق صح؟ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله <سؤال> <سؤال> حاب ابشرك ان انا اولع اولع اولع والله اني داري من اول الثاني لا ما ما ما عارف كلكم صور يلا تسوق حبيت كلكم علي داري داري طب انت اللي مبسطك حتى لو انا مبصر ما عندك انا